No nah. إكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام محمد رسول الله يا الجلال والإكرام يا زلجلال لا يا ذا الجلال والاكرام أميتنا على دين الاسلام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام امتنا على دين الاسلام الله على دين الإسلام الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام No. No يا ذا الجلال والإكرام من <تصفيق> الرسول لا يا ذا الجلال والاكرام امتنا على دين الاسلام موسوعة النابلسي للعلوم والإكرام يا زل جلال والإكرام يا Love أميتنا على يا ذا الجلال موسوعه <تصفيق> الرسول